עלינו לפשט את הערך העיקרי של השורש של מינוס 52. אנחנו נניח היות ויש לנו כאן מינוס 52 בתוך סימן השורש, כי זהו הסניף העיקרי של פונקציית שורש ריבועי מורכבת. לכן אנחנו יכולים ממש להכניס מספר שלילי אל תחום ההגדרה של הפונקציה, היות ואנחנו יכולים לקבל תוצאה דמיונית או מורכבת. נכתוב 52 מחדש כ-1 כפול 52. אנחנו יכולים לכתוב מחודש that the Airech Haykari shel Ashoray shel Ribuy 1 that 52. one kaful fifty-two. If we say that the Airech Haykari shel Funtzia Ashoray shel Ribuy is revoked, then we can write that it is a new one. That is, the Ashoray shel Ribuy of minus one kaful ואנחנו רוצים להיות כאן מאוד מאוד ברורים. אתם יכולים לעשות את מה שאנחנו עשינו עכשיו רק אם יש לכם ערך עיקרי של השורש הרבועי של מחפלה של שני דברים. אתם יכולים לכתוב את זה מחדש, כי הערך העיקרי של השורש הרבועי של כל אחד מהם, ואז לעשות את הקפל. אבל אתם יכולים לעשות את זה, או יותר נכון לומר, אתם יכולים לעשות את זאת רק כאשר שני מספרים חיוביים, או שרק אחד מהם שלילי. אתם לא יכולתם לעשות את זה אם שניהם היו שליליים. לדוגמה, אתם לא יכולים לעשות את זה אתם לא יכולים להגיד שהערך העיקרי של השורש הריבואי של 52 שווה ל-1 כפול-52. אתם יכולים לעשות את זה כל עוד, לא אמרנו גם שום דבר שאינו נכון, 52 זה בוודאות מינוס 1 כפול-52. אבל היות והם שליליים אתם לא יכולים להגיד שזה שווה לשורש הריבואי של מינוס 1 כפול לשורש הריבואי של מינוס 52. למעשה אנחנו מזמינים אתכם להמשיך עם אותו קו היגיון שכאן, ותקבלו תשובות שאינן מעוררות סנסציות. זה לא בסדר, אתם לא יכולים לעשות את זה כאן, הסיבה לכך שאתם לא יכולים לעשות את זה, היא התכונה הזאת אינה תקיפה למקרה בו שני המספרים השליליים. כלומר, לנו כי ניתן לעשות זה רק כאשר אחד מהם שלילי או חיוביים. הערך העיקרי של השורש של מינוס 1, אם אנחנו מדברים על הסניף העיקרי של פונקציית שורש ריבוי מורכבת, את הדבר הזה שכאן ניתן לכתוב כ-I, נראה אם ניתן לפשט את השורש הריבוי של 52. כדי לעשות זה אנחנו יכולים לחשוב על הפירוק למספרים ראשונים, נראה אם אפשר, אם יש לנו איזה מושלם בפנים. 52 זה 2 כפול 26, ו-26 זה 2 כפול 13, ויש לנו 2 כפול 2 או 4, וזה מושלם. אנחנו יכולים לכתוב מחדש, כשווה לא, זה שווה לא. יש לנו כאן את ה שלנו. שורש ריבועי של הערך העיקרי של השורש ריבועי של מינוס 1 זה I, השורש הריבועי הנוסף של מינוס I זה מינוס I, הערך העיקרי של השורש של מינוס 1 זה I, ואת זה נכפיל בשורש הריבועי של 4 כפול 13. ו כפול 13 זה יהיה שווה ל-I כפול לשורש הריבועי של 4, הערך העיקרי של השורש הריבועי של 4. כפול הערך העיקרי של השורש הריבועי של 13, העיקרי של השורש הריבועי של 4 זה 2. אז זה יהיה, אנחנו נחליף הסדר, זה שווה ל-2 כפול השורש הריבועי של 13, וזה 2 כפול הערך העיקרי של השורש הריבועי של 13, עדיף לומר כפול I. פשוט החלפנו כאן את הסדר, הפכנו אותו לקצת יותר קל לקריאה, אם נשים את אחרי המספרים. אפילו פשוט החפלנו i כפול 2 כפול שורש ריבוי של 13. זה אותו דבר כמו לחפל 2 כפול הערך העיקרי של השורש הריבוי 13 כפול i. נראה לנו כי קצת קיבלנו את הצורה הפשוטה ביותר שאפשרה.